У Хмельницькому попрощалися із 35-річним військовослужбовцем, котрий загинув майже рік тому. Позачергові сесії обласної і міської рад, які рішення ухвалювали. Понад дві тисячі окопних свічок передала на фронт поважна рада з Хмельниччини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 і навіть писав музику. В нього була мрія написати отой самий, якийсь такий вірш, це мабуть усі творчі люди такі, написати якийсь отой самий такий, який за душу візьме. Тіло Артема забрали після звільнення окупованої території, розповідає брат загиблого Антон Задоянчу. Каже, у місті Дніпрою поховали як невідомого солдата. Били його товариша на очах, і після того, як це відбулося, вони відступали і їх накрили градами ДРГ.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 На позачерговій сесії Хмельницької міської ради реєструються 38 депутатів із 42 На порядок денний виносять 13 питань. Усі вони стосуються комунальних земельних ділянок, якими дотепер користувались релігійні громади УПЦМП. Питання перед пленарним засіданням були розглянуті на земельній комісії, розповідає її голова Сергій Болотніков. Профільна комісія сьогодні зібралася самого ранку в 8, -8 годині ранку, розглянула всі рішення, які під готувало управління земельних ресурсів і проголосовано було все одноголосно. Одноголосно міські депутати проголосували і на засіданні сесії за скасування права УПЦ МП постійно користуватися 13 земельними ділянками, що є власністю Хмельницької міської громади. Чому йдеться не про всі ділянки, якими користуються в громаді УПЦ, пояснив Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. По частині земельних ділянок, там інша історія, шість земельних ділянок є в приватній власності. Міська рада не має жодних повноважень стосовно прийняття рішень по них. Три земельні ділянки ми право постійного користування припинили раніше, і вони наразі, по суті, забрані вже в УПЦ МП. Три релігійні споруди не мають відведених окремих земельних ділянок, а перебувають на території земельних ділянок інших. Це, зокрема, Міжоргінальна академія управління персоналом, і це, зокрема, Хмельницька обласна лікарня. Після земельних питань депутати підтримали низку звернень. До Верховної ради України стосовно заборони Української православної церкви Московського патріархату. До голови патрульної поліції України стосовно реакції патрульних на побиття військового у храмі 2 квітня. Також до очільника Нацполіції області з проханням взяти під свій контроль розслідування кримінального провадження за фактом побиття військового. Депутат міської ради Віталій Підгайчук запропонував звернутися до Служби безпеки України через проросійську літературу, виявлену ревізійною комісією у Свято-Покровському храмі Хмельницького. Звернення депутати теж підтримали одноголосно. Міський голова каже, земельні ділянки готові віддати у постійне користування громадам, які перейдуть до Православної церкви України. З юридичної точки зору релігійні громади мають право із рішенням ради не погодитись, каже адвокат Олег Підлісний. Якщо вони вважають, що це було зроблено незаконне, незаконне рішення, що порушені їхні і права як постійного землекористувача, відповідно, вони можуть це в судовому порядку оскаржити, де могли б з'ясувати, яка співстава була для припинення права постійного користування земельною ділянки. Я вважаю, що враховуючи перипетії російсько-української війни і їхніми наслідками, рішення суду має бути не тільки законним, а й справедливим. Відразу після завершення міської сесії пленарне засідання провела і Хмельницька обласна рада, де зареєструвались 47 депутатів із 64-х. Одноголосно депутати підтримали рішення про заборону діяльності УПЦ Московського патріархату на території Хмельниччини. Ще одне рішення з рекомендаціями органам місцевого самоврядування. Відповідно до їхніх повноважень, це міським, сільським, селищним, територіальним громадам щодо проведення інвентаризації земельних ділянок, які сьогодні знаходяться в постійному Ньому користування відповідної релігійної громади. Також депутати голосують за звернення до Кабінету міністрів України щодо припинення договорів оренди з релігійними організаціями, які не виконують вимог законів України – 45 за. Стосовно подальших дій Хмельницької єпархії УПЦ МП після скасування договорів на постійне користування ми звернулись із інформаційним листом до новопризначеного архієпископа, який надіслали на електронну адресу офіційного сайту Української православної церкви та очікуємо відповідь. Нагадаю, рішення щодо скликання позачергових релігійних сесій, передували події, пов'язані із побиттям військового 2 квітня у Свято-Покровському храмі. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький. Пані Марія робить окопні свічки у Дунаївцях для українських військових на фронт. Син її також військовослужбовець. Жінка розповідає своєю працею, хоче допомогти воїнам. Зігріти їх своїм теплом, своїм серцем, своєю любов'ю, ну, посильною цією працею. І ми відчуваємо себе потрібними в нашому віці, не сидимо осторонь, а стараємося допомогти і разом йдемо до перемоги. Так, раз на тиждень збираються члени консультативно-дорадчого органу Дунаєвецької міської ради «Поважна рада». Вони роблять окопні свічки для українських військових на передову з грудня, розповідає голова ради Франя Поліщук. За словами жінки, в їхній раді – люди, яким 60 і більше років. Окопні свічки почали робити в межах акції Зігрій воїна». Перша спроба – це були 63 свічки, які ми виготовили, і побачили, що це нам під силу. Потім, що вівторка, ми виготовляли заготовки для окопних свічок, останній раз – це було 473 свічки вже за один раз виготовлені, і заливали їх потім парафіном. Франя Поліщук розповідає, на фронт передали 2200 окопних свічок. Матеріали для них дають, зокрема, місцеві жителі. Так парафін приносили волонтери, залишки свічок віддавали храми та люди. То Знали, що ми тут виготовляємо свічки і ми заставали зранку в пакетах по 5, по 6, по 4, по 10 бляшанок, які вже чекали, щоб ми брали їх в роботу. Працюють 20 людей. Чоловіки нарізають картон на смужки. Жінки скручують їх, вкладають у бляшанки та заливають воском. Марія Гуменюк – членкиня поважної ради. Розповідає, приїхала із села, щоб доєднатися до роботи над свічками. Швидше, щоб ми долучилися до перемоги своєї сили, як може подаємо. Ми іноді на молодь нарікали, що не такі, як ми колись були. Та час настав, нас молодь захищає. Щоб ми старенькі в спокій жили, ми вже в такому віці, що ми не можемо піти на фронт допомогти збройним силам, а хоч цією роботою, ми вважаємо, що ми допоможемо збройним силам, воїнам нашим, щоб вони в окопах, хоча свічечка їм допомогла зігрітися. Франя Поліщук каже, допомагатимуть українським військовим аж до нашої перемоги. З приходом тепла планують робити заготівки для маскувальних сіток. Деяких із наших дівчат сини воюють на фронті, племінники, родичі. Тому це дуже боляче і дуже так суттєво, ця наша допомога. І сподіваємось на те, що наша невеличка участь, наша, той промінчик до, до перемоги теж буде складений. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільна новини, Хмельницький. У 16-річної Христини Гурман-Щемеровець дебют на чемпіонаті України. Дівчина в попередньому поєдинку у вазі 54 кілограми, боксує в червоному, проводить в рингу три раунди і перемагає свою суперницю. Що хороша дівчинка, в майбутньому її, та, з нею буде все добре. За словами Христини, вона відвідувала секцію боксу тренера Руслана Мельника всього рік і за цей час набула потрібної для виступу на національних змаганнях професійності. Так, це дуже серйозно для мене. І я хочу не підвести тренера, і так само показати йому, що я щось можу посягти. Суддя міжнародної категорії з міста Прилуки Чернігівської області Петро Дяченко, який очолює суддівську колегію, розповідає, на чемпіонаті в Хмельницькому змагаються 424 юніори та юніорки – юнаки та дівчати 2007-2008 років народження. Дуже велику кількість зібрав. Він є відбірковим для формування збірних і жіночих, і чоловічих для участі в чемпіонатах Європи, тому він є важливим і таким відповідальним. За його словами, не всі області мають фінансування на виїзди на змагання, тому спортсмени і тренери їдуть за свої гроші чи шукають спонсорів, але не можуть пропустити цей етап та відбір на юніорський чемпіонат Європи, який планується в липні в Румунії. Туди мають відібрати 13 юніорів та 13 юніорок. Харків'янка Юлія Ступакова, кандидатка майстер спорту, каже, на континентальні змагання здобувають перепустки на національних Чемпіонатах. І цей етап неможливо оминути. Я виграла три рази чемпіонат України. І один раз у 2021 році я виграла чемпіонат Європи. Боксерка каже, рік живе та тренується в Хмельницькому спортивному ліцеї. По дві тренування в день. Много є дівчинок, багато мальчика, з которими можна тренуватися, рости і повищати свій рівень боксу. Учасники представляють усі 24 області України, каже президент Хмельницької обласної федерації боксу, віце-президент Федерації боксу України Андрій Чумаков. Багато спортсменів і тренерів виїхали за межі своїх областей, де йдуть бойові дії, тренуються тут, на Західній Україні. Збірна команда Донецької області два місяці назад проходила разом з нами. В Хмельницькому навчальний-тренувальний збір. Безпосередньо до цього чемпіонату вони готувалися в Вінницькій області. Поєдинки перериває повітряна тривога, спортсмени виходять в укриття. Після відбою бої продовжуються. Петро Дяченко каже, в цей час варто втримати психологічну рівновагу. Діти тренуються, тренуються. хоча по відношенню до той мирного часу, відповідно, що набагато психологічно важче, важче тренерам, важче дітям.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 Гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов – не чіпай. Протипіхотна міна ПФМ-1 «Лепесток», «Пелюстка». Розкидаються дистанційно зі спеціальних касет, пластикова, легка, важить всього 80 грамів, містить 37 грамів рідкої вибухівки. При наступанні на неї міна вибухає, здатна відірвати стопу ноги. Не чіпай! Відійди небезпечну відстань, не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя.